السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد حسن من قناة أحمد حسن العالمي النهاردة هيكون معانا فيديو جديد ازاي تزود سرعة الانترنت اللي انت عاوزها اول حاجة نخش على اعدادات الراوتر تكتب عنوان الاي بي الخاص بالراوتر ونكتب كلمة ادمن. سوف نخش على وايرلس. لو انت انا عاوز تغير اسم الاسم والموقع بتاعك عادي مفيش اي مشكلة و الهندية ممكن هتخله اوتو كده بسرعة النت احسن حاجة اوتو وبعد كده انا عاوزها هتب عشرين وأنا عاوز ديتس عشان انتبقى متخلص بسرعة وديها تخليها زي ما هي كده لو انت عاوز تصرحها صرحها بس انت لو صرحتها الباقه هتخلص بسرعه لو انت عاوز تعرف اسماء اسماء اللي هم اسماء المتصلين معاك بالراوتر بس تخش على هذا الخانه انا ما فيش بس غير شبكه واحده هي ديت اسم هو ده هو ده المتصل معاي ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتشترك في القناه